Liviu Dragnea, anun cu implica ei majore, eu vreau să ne unim cu Moldova. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a făcut un anun major, în ziua în care se rebetorim unirea României cu Basarabia. De la tribuna Parlamentului, Dragnea a anunat ce susține unirea cu Republica Moldova. Ca să nu existe echivoc, eu o spun deschis, simplu și explicit. Eu vreau să ne unim cu Moldova. Vreau să fim împreună în Europa, ca o singur n -aiune. Acesta este idealul nostru, acesta este obiectivul nostru, aceasta este calea pentru ca România se se simt mândr, liberi unit, a spus Liviu Dragnea.